Така мрія була ще з дитинства, коли хлопці йшли в армію, у нас таке було, не знаю, з дівчатами, чому б і нам не піти в армію. І так ми, така ця мрія була, ну, вона здійснилася, ну, не в такі роки, як бажалося, ну чуть пізніше. До моменту прийняття рішення стати військовослужбовцем у 2020 році Людмила працювала на швейній фабриці, виховувала доньку. Службі у стрілецькому батальйоні з конвоювання, охорони та екстрадиції підсудних передував курс молодого бійця та навчання. Нині майже весь час займає робота, говорить жінка. Не може бути нормірований графік. У нас служба, у нас ми зайняті все время. Якщо треба в наряд, значить наряд. У нас без даних, хочу, хочу. Якщо поставили в наряд, все, ми йдемо в наряд. Субота, неділя, ми завжди заступаємо, треба, значить треба. З початком повномасштабної війни служба у підрозділі майже не змінилась, говорить Людмила. Додалось конвоювання військовополонених. Ми знаємо і бачимо, як ставляться до нас ті нелюди. Ми собі такого не дозволяємо до них так ставитися. Це просто нелюди, вони з наших хлопців, бійців, вони їх убивають, здіваються з них. Ми так до них не ставимося. Людмила розповідає, працюючи з військовополоненими, строго дотримуються Женевської конвенції. Бувають різні моменти. Буває, що проходить тихо, спокійно. Буває, що «Ей, дівочка, познайомимося, Ми не реагуємо, ми, у нас ніякої реакції нема. Нам положено нести службу. Ми мовчки, все. ми пройшли інструктаж, нам все об'яснили. Ми з ними не спілкуємося. Вони можуть, що хочуть, говорити, кричати. Всякі слова на нас говорить. ми не реагуємо». Якщо підрозділу доведеться брати участь у бойових діях, Людмила каже, готова до цього, адже розуміла, на що йшла. Має мрію – відпустка із родиною після перемоги України. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.